Sabem que en temps difícils, que ens tornem a trobar davant d'una crisi que voldran que paguem nosaltres, les de baix. Sabem que moltes persones no podreu pagar lloguer, que moltes altres ni us miren a la cara quan entreu a una immobiliària. Sabem que no tothom té un lloc on viure i que moltes us heu quedat sense feina i ara volen que us quedeu sense casa. Portem temps veient i vivint aquestes situacions situacions en les que poderosos posen el benefici per davant de la vida, de la nostra vida. Hem vist que per ells és normal fer fora famílies senceres de casa seva i sabem com es pateix quan et volen fer fora de casa. Sabem que no els importa el nostre patiment. Sabem que ens volen quietes i en silenci. Però ens trobaran de cara perquè no estem disposades a acceptar aquestes regles del joc. Ja fa molts anys que vam decidir no acceptar la seva normalitat. Som les invisibles que hem recuperat més de 50 edificis que estaven buits i els hem omplert de vida. Som el carrer que ha entrat al Parlament i n'ha sortit amb unes lleis més justes. Som les dones que cridem que aquesta vida és nostra, les germanes sense papers, en lluita contra el racisme institucional. Som les que hem desafiat la banca, les que hem convertit els problemes de cada dia en lluita per una vida digna, les que hem doblegat els poderosos quan hem sabut dir prou. I continuarem lluitant, continuarem cridant al carrer fins quedar-nos afòniques. Perquè quan diem sí se puede, és perquè sí se puede. Som la mà que es trenya i lluita. Som la pa.